کیا <وعا> دیکھے یا رسول <سؤال> قدموں میں جو ہے منہ جاد کو سرو پے چڑھے دیکھ کے تلوار نس پہ پچڑ دیکھ کے تیرا تیر ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر दिल मिल गया एकरा छोड़ के सैद आतीरा और ये आखिरी शेख मक्तब लाएगा तुम्हारे आला हजरत अजूबुल बरकत मुजद्दद दीन کیا ارشاد فرماتے تیری جبرہ سی لاڈ ل بیٹا دمراس بی Allah